موسيقى ارضي تعز يا فخر يا بلادي الا يا فخر يا بلادي دمتي لنا طمان سول ووادي يا شرع براونه يا عطر الريحان شمك يفح بالعز طول الزمان يا ارض العدف يا بني قاسم شرع باب كل ظالم شمير شمير حبك سكن بقلبي الا حبك سكن بقلبي ونسالك تحفظه يا ربي ونسالك تحفظت